אני מנסה כמה דוגמאות נוספות של משוואות דיפרנציאליות מיוחדות. וגם דוגמאות מתוך ספר ישן של משוואות דיפרנציאליות. אה זו עמודה 5 של, של משוואות דיפרנציאליות בסיסיות מפי וויליאם ווייס וריצ'רד דיפרימה. זה תרגילים ש... שלהם ולא מצאה, ואחרי רציתי לתת להם קרדיט. ניקח כמה משוואות נברר עיין במיוחדות, ואיום המיוחדות ישתמש בידה שלנו של משוואות מיוחדות כדי לפתור אותן. אז הראשונה של ה-n היא 2x פלוס 3 פלוס 2y מינוס 2 כפול y תג זה שלנו, של x ב-y למרות שזה רק של x, וזה ה שלנו, נכון? אפשר להגיד שזה m וזה n. ניתן לומר שיגם ים זה מדויק, ים מדויקת, לפי, לפני, לפני שמציעים את הפצי, זמاعة חלקי של של אמ' ויאחסל ל-י. אן י' كان אז F S כתבה שינוית של שזה משתנה ויאחסל ל-י هو F S. מה כתבה שינוית שזה ביאחסל ל-אקס? אן كان אקונ אז הוא קבוי מנקודת מבט של אקס אז קול זה יהיה F S. ואנחנו רואים ששניהם 0, אז M של Y, או החלקי ביחס ל-Y, שווה לחלקי ביחס ל-X. אז هي מדויקת, ולמעשה איננו צריכים להשתמש משוואה מדויקת, כאן אנחנו נעשה זאת רק לתרגל את זה. אם נתבורם כאן תוכלו למעשה להפכים שזו היא משוואה ניתנית להפרדה, בכל מדויקת. אז בידיעה שהיא מדויקת, זה אמר לנו שיש איזושהי פונקציה של psi, כאשר פסאי פונקציה של X Y, אז פסי של x שווה לפרוצה הזו, שווה ל-2x פלוס 3, ופסי, מותב להגיד שהחלקי של פסי של x, והחלקי של פסי ביחס ל-y שווה לזה, שתי y מינוס 2. ואם אנחנו יכולים למצוא את הפסי שלנו, אנחנו יודעים שזה רק הנגזרת של פסי, ש שאנחנו יודעים שנגזרת, ביחס ל-x של פסי, שווה לחלקי של פסי, ביחס ל-x, פלוס עוד לחלקי של פסי, ביחס ל-y, y-tag, אז זו פשוט אותה צורה כמו זה. אז ניתן, ניתן, uh, למצוא את y, ונכתוב את זה מחדש, את המשוואה הזו, כ-dx, אני גזרת של פסי ביחס ל-x, שווה ל-0, אז אני נשנק את צבע שיהיה ברור. הדבר הזה כאן. אם נוכל למצוא את הוסאי, אשר החלקי ביחס ל-x הוא זה, החלקי ביחס ל-y הוא זה, ונוכל לכתוב את זה מחדש באופן הבא. איך אנחנו יודעים זאת? כיוון שנגזרת הוסאי ביחס ל-x היא בחוק השרשרת נגזרת החלקית, זו. החלקי הזה ביחס ל-x זה אותו הדבר. החלקי הזה ביחס ל-y הוא זה כפול y -tang. אז כל העניין, ש... זה כל העניין שמשמעות uh, מדויקות. אז בואו נברר מהו הפסאי. למעשה, כשאנחנו מבררים את הפסאי ביחס ל-x היא 0, הפתרון המשוואה הוא פסאי שווה ל-c. שימוש במידה הזה, אם נוכל לפתור עבור פסאי, אז נדע שהפתרון המשוואה הדיפריציאלית זו הוא פסאי שווה ל-c. אם יש לנו כמה תנאים התחלתיים, נוכל לפתור עבור c. אבא נפתור עבור פסאי. אז נבצע אינטגר לשני הצדדים של המשוואה ביחס ל-x, נקבל פסאי שווה ל-x פלוס 3x, פלוס כמה פונקציות של y, נקרא, נקרא לזה h של y, וזכרו בדרך כלל שאנחנו לוקחים אנטי נגזרת, יש רק פלוס c כאן, נכון? אז ניתן לומר שאנחנו לוקחים אנטי חלקי של נגזרת, אז כאשר אנחנו לוקחים חלקי, לא רק שאנחנו מעבדים קבועים, זה הסיבה שיש לנו פלוס c, בדרך כלל אנחנו גם מעבדים את כל משהו, פונקציה של y ולא x, אז לדוגמה, ניקח את הנגזרת החלקית הזו ביחס ל נקבל זה, נכון? כיוון שנגזרת החלקית של הפונקציה שכולה y ביחס ל היא תהיה 0, אז זה ייעלם, וכל מ留意, אני אקח של זה, נקבל את זה, כעת נשתמש במידע הזה, ונשתמש במידע הזה, ניקח את של הביטוי הזה, ונראה שהחלקי של הזה חייב להיות שווה לזה. אז ניתן לפתור עבור h של y, אבל אני זאת. אז החלקי של ψי ביחס ל-y שווה ל... זה יהיה 0, 0, 0. החלק הזה זה פונקציה של x, אם תקחו את החלקי ביחס ל-y זה 0, ואלו קבועים לנקודות מבט של y. אז נשארנו עם h-tag של y. אנחנו יודעים ש-h-tag של y, שזה החלקי של ψי, ביחס ל-y שווה לזה, אז h' -tag של y שווה ל-2y-2, אם נרצה לגלות מהו h של y, h של y, נבטאי את הגעה לשני הצדדים ביחס ל-y שווה ל-y, בריבוע פלוס, סליחה, ובריבוע מינוס 2y. כעת ניתן להוסיף פלוס c כאן, אבל אם תתבוננו בדוגמה קודמת, תראו שהc הזה מתאחד עם ה האחר, ולכן זה כעת... זה, אז מה היא <קיד> פונקציות הפסי, של, הפסי שלנו? אנחנו יודעים שלא נדאג בנוגע ל-C, זה פסי של xy שווה ל-x מריבוע פלוס 3x פלוס h של y, שמצאנו שזה זה, y מריבוע מינוס 2y. אנחנו יודעים שהפתרון של המשווה הדיפה צלת המקורית שלנו היא פסי שווה ל-C. אז הפטרון של המשוואה הדיפולציאלית שלנו, היא שזה שווה ל-c, x בריבוע פלוס 3x פלוס y בריבוע, מינוס 2y שווה ל-c. אם יש לכם כמה תנאים נוספים, אתם יכולים לבחון לזאת, מומלץ שתבחנו זאת על המשוואה, המשוואה המקורית הזאת, או שמומלץ שתיקחו את הנגזרת של פסאי, ותוכחו לעצמכם, שאם אתם את הנגזרת הזאת של פסאי, ביחס ל-x אז תקבלו את המשווה להפרצלית הזו. אנחנו מכן נעשה אחת נוספת, ננקה את השטח. ככל שתראו יותר דוגמאות זה יהיה יותר טוב כמובן. המשווה הבאה, plus plus 2x פלוס 4y פלוס x מינוס 2y פלוס x מינוס 2y. זה y' שווה ל-0. אז מה של זה ביחס ל-y? אז m, החלקי של, החלקי של m ביחס ל-y, זה 0, זה שווה ל-4. מה החלקי הזה? החלק הזה כאן, זה חלקי של n ביחס ל-x, זה 2. חלקי של זה ביחס ל-y שונה, זה של n ביחס ל-x. אז זו לא, משוואה מדויקת, איננו יכולים לפתור את זה עם השיטה של המשוואות המדויקות. אז זו הייתה בבעיה ביח... קלה. נעשה אחת אחרת, בוא נראה נגמר לנו הזמן, נעשה אחת פשוטה, 3x בריבוע מינוס 2xy, בעצם נעשה זה בתרגיל הבא, לא כדאי למהר עם זה, נמשיך בסרטון הבא, נתראה בקרון.